Ну да, надо в контору отвезти, да. Вот смотри, количество животных у меня. Это не все. У меня 15 котов, вот все брошены. Эту подкинули. И она умирала. Это она уже, видишь, чуть-чуть оклыхалась, да, уже три дня, как она уже здоровенькая. Вот собака, которую вчера попросили. Э, подползла э, к людям под дом. Поломан, открытый перелом лапы были. Сделали снимки. П'ятнадцять котиків та дві собаки проживають зараз в будинку української спортсменки Анни Куркуріної. Волонтерка постійно знаходить безпритульних тварин, лікує їх, доглядає та влаштовує до нових родин. Моя життя належить життям, тому часу війни я відмінила тренерську діяльність і, по максимуму, хочу допомогти вижити як можна більше кількості життів. Тому я Ніколаю не залишила, тому що використовуюся своєю знаменитостю, я прошу допомоги. І... Те, кто меня знает, высылают гуманитарную помощь. Котики маленькие, вот. Видишь, он даже кс кс кс, -кс. персик мой любимый. Он еле ходит, у него кишечная инфекция была, еле выходили. Он первый день кушает, представляешь, он четыре дня не кушал. Мы ему под кожу глюкозу давали, глюкозу, натрихлор. Останні місяці вона активно виїжджає до профронтових сел. Туди привозить корма для тварин або евакуйовує поранених. Найшлася села Луч. Це перша моя діяльність. Ну, я ніколи не, не жила в селі. і не розуміла, що це таке. Ну місце і місце. Я займалася місцем. А коли так вийшло, що мені треба було поїхати забрати обгоревшу, коротше, французькі журналісти сфотографували собаку і їхали. І фотографія обійшла весь мир. И мне кто-то из фанатов моих скинул фотографию, что вот есть в Николаевской области такая собака, там обгоревшая вся. И меня это так поразило, я попросила своего соседа, он не побоялся. Поехали в село, которое не осталось, которого, короче. там нет ни одного жилого дома. В селе осталось 43 человека, они живут в четырех подвалах. Вот, вывезли оттуда собаку, я когда своими глазами понял, этого не понять. Я, коли побачив те, що там твориться, коли я їду, а куча котів, собак, коров, які плачуть, тому що їх ніхто не доє. Це мене впечатлило, і я поняла, що моя допомога більше потрібна в містах, куди не пускають людей, де їх мало. Для того, аби закупити корма для тварин, Анна організовує збори в своїх соціальних мережах. Часто витрачає і власні кошти. Допомагають також іноземні волонтери. Мені і іностранці давали корм, вони хочуть бачити, що, куди корм йде. Когда и я выдаю корм и мне просто высылают фотографии, как они кормят котиков собачек, Но для иностранцев это не является стимулом дать нам корма. Поэтому я сама выезжаю в горячие точки на нули, там, где нет людей, где все разрушено, я снимаю видео їжа для тварин. І вони в благодарність сюдиться більше і корма. За роки своєї волонтерської діяльності Анна допомогла тисячам тварин. Зупнятись не збирається, тому що під час повномасштабної війни кількість безпритульних котів та собак збільшилась. Єлизавета Кротик, єдині новини на суспільному Миколаїв.